1.7 ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Kada uradite ovaj pokret, pustite ruku ispod. Okay. Okay. Znači, još jedan Kada uradite ovu, pustite ruku ispod, pa dole, dole. Znači, još jedan Ovo, ispod. Da pravo potrebnica je maximali. uma, Empу drop. Up hover. i šte ruke išle ovim putem i ovako ga spustamo. Znači, još jedno, uradio bih ovo, ovo i dolo. Znači, ovo, ovo i dolo. Međutim, ja to nisam pokazao. Ja sam pokazao da se to dešava u vertikalne rane. To znači, da uradite ovo, da spustite kolena, da dignite kolena i ponovno dole da spustite. Tenka, dole, gole, dole. Pogledajte. Tenka, dole, gole, dole. Znači, da ćete vam daći. Tenka, dole. I sad, ovaj. A, da partnera ne okrenete dovoljno i da partnerovo rame gađa u vašoj gruvi. Odavne ti ne da slušite partnera. Znači, morate da uradite pokret, to je jedan mali cugi jashi koji će da okrene partnera dok idete dole, da sad je cugi jashi i sad se na njemu došli iza leđa. I sad je tenkan. Znači, još jedan dajte, jedan, dva, dole cugi jashi, tenkan, jedan, kada će nođi koliko lage, znači prvo smo išli i rimi, pa smo išli tenkan, kada će kada uđete kao da ćete da uradite tenkan, pa onda uradite i rimi. Jedan, dva, tri, Jedan, a, da znači kada uradite ovo, ispustite, ne vredi odmah da koraknete ovo mnogom iza partnera zato što u ovom momentu se ja nalazi ispred njega, da li vidite? Ako da sad kad uradim ovo, ovdje mi daleko. A, to je zato što sam ovdje bio ispred njega i onda a, sam kratk, tako bih rekao. A, to znači da u momentu kada uradite a, tenkan, dobe, prednja noza mora da napravi cugi aši. A onda tek ovakoga da korakne taj ovaj što tamo. Kada napravite taj cugi aši, ovdje, kada zakorači, vidite da dođe iza njega. Znači, ako tog jašija nema, kada zakoračim, ja sam ispred njegovih. Znači, sa ove strane, vidite da sam ispred njegovih. Međutek, ako uražim cug i jašiju kada zakoračim, ja odlažim iza njega. I onda je do... Sviđa, ne? Sviđa? Sviđa? jedan to je kako uh, je tenkan papir samo se ljudi na malo drugačije nača jedan a i znači kada pobacite partera, morate da okrenete ruku naopak. Tako da ovako vozite partera. Ovako. Znači, bilo je ovako, jedan, 2, 3 i onda kad pogledete tri, okrenite naopak u ruku. I sada možete da završite na dva načina. Jedan način je da vam noge stoje i da umestu okrenete kukove da digne tri drac. Da Znači, probajte ovakav, znači, povedete. 1, 2, 3. Još jedan, povedete. 1, 2, u mjestu noge, 3. Ajde, povedete. Znači, kada povedete partnera u krug, da se izključete po tangenti te krive linije, znači, da uradite O, ovakav pokret domjama i onda dole. I da nama povedete partnera za sobom. Znači, povedete partnera u krug i zvučajte se i dole. Jedan, dva,